A danas ćemo probati ovakvu tehniku. Uradit je na dve varijante, prva varijanta je ova. Ajde, stojite, desna noga vam je napred, Odižete bokim gore, uklizavate tako da vam peta krene napred, a u polje, i odavde sečete, odavde pa na ovu stranu, i u ovoj poziciji vratite kuk polizu. Znači još imam dve. Ako iskoračite pravo ovako, kada sečete, vaše koleno vam neće dati da se vrati. Od toga sam rekao da kada podignete, ok, i kada uđete, da uđete petom napred, a da prsti glede u polju. Sečete ovamo i vratite po polju. Peta ostaje podignuta gore, a koleno ide dole, kao da hoću da pleknu. Kolenu nije pravo, jer ako podignem petu i ostane pravo koleno, izbacit će me iz ramuteža. Znači, sećajte do pojasa i onda vratite polizont. Ne pravite krivu liniju ovako. Nije na ovoj visini, nego je od ozdo dole pa ovaj. Od ozdo je dole, te hovaču međuđe praktično horizontalno i onda vratite. Dakle, kada Pratično, ja ne imamo nikakav oplop i onda ja mogu da uradim ovo u momentu kad on digne ovo i ovo. Da to. On digne. Međutim, a, ako on ima oplop, onda a, tako za secanje A nema dovoljno snaga. Bog toga mi treba ovakva pozicija. Odavde, vratite nogu gore i onda korak sečete i vratite. Znači još jednom probaćete ovako. Gore. Znači ako e, bi bilo, pošto ovaj zapak imao mnogo veću snagu, onda bi verovato ja drča ovako po, po nekom bojnom polju i seko od ozdobu sa stane. Znači, kada on stane tu, ovo stane. Ako se je odavde zaletimo ovaj na njega, ovo ima mnogo veću snagu nego iz mesta naravno pričamo o tome kada on ima oko i sve ostalo. Znači, probajte ovako. sa korakom nazad ili sa ukrizavanjem napred, dok podižete bokem, morate da imate da budete spremni da odmah spustite to dole. Znači, ritam nije a, gore pa dole, nego dok ovo podižete sve, da smerenje do Tako će ovaj zamak da bude dovoljno brzo. Onda nemojte da e, razmišljate o horizontalnom vraćanju pre nego što lekko zasečete od ozdo po dijadonali ovako, u kojoj su od ozdo do pojasa. Kad zasečete, onda se prirodno vrati samo kuk. Znači, ako razmišljate o tome da sečete, e, horizontalno, onda vaš zamah izgleda ovako sviše visoko, nekako krivo i tako dalje. Međutim, ako ne razmišljate o sečenju horizontalnom, nego se ono samo desi, onda prvo završite ovde i onda samo vratite kuk. Znači još jedno. onda to bude dovoljno brzo. Sada right. ćete probati ovako. Znači iz ove pozicije uh partner odigne gore e, boke oke ili onda on ostaje u toj poziciji ali radi to ali se referredi sam